Директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба показує, в якому стані зараз територія фортеці та споруди. Розповідає, якої шкоди завдала негода. Сильний порив вітру зняв дах або дерев'яне накриття з башти Ласької. Дерев'яна конструкція пролетіла у вітря близько 25-30 метрів і впала на христійний корпус номер 2 пошкодивши там частково дах. І забираємо трешки цього даху, дивимося, як перекрити пошкоджений дах і вирішуємо питання, як зараз бути далі з цією баштою, як накривати її, берегти від гущу. Наразі на території фортеці продовжують ліквідовувати наслідки негоди та підраховувати збитки, говорить начальник управління надзвичайних ситуацій Кам'янець-Подільської міської ради Юрій Крилов. Сам музей повинен створити свою спеціальну комісію, оцінити збитки. Побачиться проводитися роботи по консервації, щоб її не заливало, і тоді вректно-кошторисна документація і відновлення. Проводяться роботи із ліквідацією наслідків негоди і в самому місті. На багатьох будівлях та спорудах зірвано дахи. На вулицях повалені дерева, додає Юрій Крилов. Залучені військові, Національна гвардія, поліція, СНС, комунальні служби міста постраждалих від стихії. Нема за словами пресофіцера головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталія Греченюка. Внаслідок негоди, яка вирувала вчора ввечері та вночі на території Кам'янець-Подільського, повалено більше сотні дерев. Зірвано дахи із п'яти приватних будинків. Жителі Кам'янця, чиє майно ймовірно постраждало від стихії, можуть звернутися за допомогою до міської ради. Пояснює Юрій Крилов. Є інформація по кришам поліклініка, медичне училище, сільгоспільський інститут, університет, приватні будівлі. Зараз проводиться збір даної інформації. Якщо це комунальне майно, то воно відновлюватися. Приватні будинки повинні відібрати інформацію у гідрометцентру. Вони будуть надавати такі довідки і звертатися в страхову. Також можуть звернутися зверненням до міського голови, є при міській раді комісія, якщо вона рішить, що дійсно там людина потребує допомоги, то ця комісія буде вирішувати питання надання матеріальної допомоги. Загалом на Хмельниччині через негоду 270 населених пунктів залишилися без електропостачання. Цю інформацію Суспільному телефону підтвердив керівник відділу зв'язків з громадськістю Хмельницької Боленерго Ростислав Балема. За його словами, наразі тривають роботи по відновленню електропостачання. Додає, коли буде відновлено електропостачання на цих населених пунктах, точно сказати не може. Це може зайняти декілька днів. Катерина Шевчук, Владислав Васильчук, новини на Суспільному, Хмельницький.